دائك الذين لا ينسون حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانصاره انهم كانوا خاسرين ولكل ولي درجات مما عملوا وليوفيهم اعمال لا جن اور انسان یہ دو مخلوقات ہیں یہ مخلف ہیں یعنی اللہ رب العزم کے ہاں جواب دے ہیں ہر برے اور اچھے کا جو برا کیا ہے سزا کی شکل میں اور جو اچھا کیا ہے جزا اور بہتر کی شکل میں ان کو ملے گا سب کچھ ان کے سامنے ہو جائے گا اور یہ دو مخلوقات سے سوالات ہوں گے باقی بھی اور جانور جاندار ہیں لیکن ان سے اللہ رب اندار اس طرح سے حساب کتاب نہیں کرے گا البتہ یہ ہے کہ وہ روایت میں آتا ہے نا کہ جس بکری کے سینگ نہیں ہوں گے سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوگا اللہ اس کو سیکھ دے گا جس کے سیکھ دنیا میں نہیں تھے وہ اس سے بدلا لے گی صرف اتنا تو ہے لیکن آگے چند جہنم جانے والے فیصلے یہ اس طرح کی بات نہیں ہے یہ بٹی ہو جائے گی قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں یہ وضاحت ملتی ہے اچھے طریقے سے تو جنوں سے انسانوں سے سوالات ہوں گے جن جیسے انسان مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں اسی طرح جن بھی مسلمان ہیں کافر بھی ہیں یہ سب سے سوال جواب ہو جنوں اور انسانوں اور جنوں کی کسرت سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم بھریں گے تو یہاں بات چل رہی ہے اللہ رب العزت کی. کی سے باہر نہیں آئے آپ کہتے ہیں مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے بعد میں پھوٹنا کوئی سوال نہیں ہونا تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی تردید کی ہے فرمایا کہ پچھلی قومی تم نے نہیں دیکھا ان کے اوپر یہ سب کچھ بیتا ہے اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائے گا اور درجے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں جنت کے بھی درجے ہیں جہنم کے بھی درجے ہیں جتنے کسی کے اچھے اعمال زیادہ ہو گئے اتنا اعلیٰ جنت میں درجہ ہوگا اور جس کے جتنے برے اعمال ہوگے اگر برائیوں والا برڑا نیکیوں والا سے بھاری ہو گیا خدا ناخاستہ تو پھر وہ اپنی سزا ساری پائے گا ہم بچ جائیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو خسارے والے ہیں جو گاٹے والے میں ہیں ہمارا شمار ہم ایسے کام کریں ہمارا کردار اس قدر صاف اور شفاف ہو کہ ہمیں اللہ رب نے ثابت کر دی ہے یہ باتا بن ان امتوں کے ساتھ قد غلط جو گزر چکی پہلی امتوں کے حالات واقعات دیکھے ہیں سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے بستیوں کی بستیاں علاقوں کے علاقے اللہ رب العزت کا شکل میں اور عذاب طرح اپنا چیر کا ہماوں کا زلزلے کا طرح کے, کے، مچھروں کے اور کس اللہ رب العزت محفوظ تو پیاری اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ آپ نے دعا کی تھی اللہ امت پر وقت نازل نہ کرنا من ان سے پہلے من جو ایمان سے محروم ہے جو ایک سے محروم ہے دنیا کا مال ہو یا نہ ہو اللہ رب العزت وہ, کامیاب وہ ہے جو ایمان ہے, اور ساتھ عمل کرتا ہے. اور ہر ایک ایک اللہ رب الزت نے درجات رکھے ہیں ان کے لیے ان کے لئے عمل کے اعتبار سے تاکہ پورا بدلہ دے ان کو اللہ رب العزت تاکہ ان, کو پورا بدلہ دے. ان کے اعمال کا اور جب کہ وہ لا نہیں ظلم کیے جائیں گے اللہ رب العزت انصاف دلائے گا اور سب کو انصاف ملے گا وہاں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اللہ ملکی توفی کا تھا